Szeretettel üdvözöllek! Tukágy Zoltán Gábor, vagyok a Sors levelek vezetője. Folytatódik az Akasa Beszélgetések online előadássorozat. Egy új évadhoz érkeztünk, ez már a harmadik lesz. Akár már voltál ilyen előadásomon, akár még nem sok szeretettel várlak. Hét alkalmunk lesz, ebből az első 2020. november 19-én következik. Az előadás címe ősi spirituális értékrend egy modern világban, egy út az élethez. Indiába utazunk, a hinduizmus, az ottani hitvilág, spirituális rendszer mélységeibe fogunk beletekinteni. Mindez valójában nem új, de nem is régi, hiszen ez az értékrend, ez az út az élethez, amit az ősi mesterek megfogalmaztak sok ezer évvel ezelőtt, az a mai világban ugyanúgy érvényes, sőt, talán még inkább érvényes, akár Indiában élünk, akár itt. Mindebben az a szép, hogy az ő hitük teljes mértékben befogadó. Nem is vallásnak hívják, nem is egyháznak, hanem így egy út az élethez. Olyan életmód tanácsok, amik az Isten megjelenésén keresztül vannak. Megismerhetjük, hogy az Isten milyen tekintettel, milyen megjelenésekben érkezik meg az életünkbe, hogyan haladhatunk a sors feladatunk során, milyen fő energiák és rendezőelvek keresztezik a mindennapjainkat. Lényegében te vagy a szuperhős, akiben ott van az Isten. És ehhez india egy olyan jellegű keretrendszert mutat, amit megértve és a mindennapjaidba beépítve sokkal többet érhetsz el, mint sokan mások. Szeretettel várlak tehát november 19-én. Egy új oldalon tudsz majd jelentkezni. Figyelj! sorsfilmekhu per akasa tehát 2020. november 19. Akassa beszélgetések, online előadások, ősi spirituális értékrend a modern világban, egy út az élethez.